میرا نام سیما ہے میں بائیس سال کی ہوں اور میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی جب میں دس سال کی تھی تو میں یہاں میکا رہنے کے لیے آئی اور اس وقت سے یہاں ہی رہ رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جب میں پہلے یہاں آئی تھی تو میں اپنے نئے ماحول کی طرف میری دلچسپیاں زیادہ اس طرف آئیں اور میں اپنی پرانی روایتوں کو پیچھے چھوڑائی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا لیکن میرے خیال میں اپنے ماحول کا اثر یہی تھا پھر بھی جب بھی میں اپنی فیملی کے ساتھ بات کرتی ہوں آم, یا رشتہ کو پاکستان میں وزٹ کرنے جاتی ہوں تو ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو اس لیے اردو میرے لیے ایک بہت عام ذریعہ ہے جس سے میں اپنے پرانے ملک اور اپنے رشتے کے ساتھ تعلقات رکھ سکتی ہوں لیکن ایک عجیب چیز یہ ہے کہ جب میں پاکستان جاتی ہوں تو میں یہاں سے وہاں اپنے آپ کو غیر محسوس کرتی ہوں وہ اس لیے ہے کہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو مجھے یاد لایا جاتا ہے کہ کتنا میرا میری سوچ میرا رویہ اور میرا بولنے کا طریقہ بدل گیا ہے بہت مختلف ہو گیا ہے اور لیکن میرے لیے میری پہلی زبان میرے پہلے ملک کی شناخت ہے تو میں اپنے میں اس ملک کو اپنا گھر سمجھتی ہوں لیکن وہ ملک میرا ہمیشہ پہلا ہی ملک رہے گا اور اردو میں بولنا بھی ایک طرح اپنی اپ بچپن کی بات کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ جب میں اردو بولتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت خوبصورت پرانی یادیں میرے سامنے آتی ہیں اور یہ یادیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ سامنے نہیں ہوتی اور جب میں اردو نہیں بول رہی ہوتی تو اس طرح ہے کہ میں انہیں بھول جائیں ہوں ان سوچوں کو لفظوں میں ڈالنا مشکل ہے لیکن بس اردو بولنے سے بہت سکون آتا ہے